Mama alikataa kuolewa tena baada ya mzee kufariki. Akaamua kubaki na kanisa na yeye alikuwa ni mwanachama wa charismatic parokia ya Rwanda jijini Mbeya. Ugonjwa na kifo. Mama alikuwa na tatizo la BP lakini alizidiwa ghafla. Mwaka huu mwezi wa februari wiki moja baada ya mimi kufungwa gerezani. Na mpaka mauti. Mama aliamini kwamba mimi nilifungwa kwa kuonewa na kifungo kile kilimuumiza sana kupelekea afya yake kuporomoka kwa kasi jasiji. Baada ya pressure ilipanda Kuliko kawaida ikasababisha tatizo la figo kufeli. Alianza kutibiwa hospitali ya Rufaa Mbeya mwezi Februari na baada ya hali kuendelea kuwa mbaya mwezi Julai mwaka huu alipewa rufaa ajio hospitali ya Taifa Mhimili ambako aliendelea na matibabu mpaka alipofariki siku ya jumapili tarehe 26 mwezi wa 8 mama Desdeli ameacha watoto watano mimi Joseph kuna Gaspar kuna Faustin, kuna Emili na kuna Ed Osmond na pia ameacha watoto aliyokuta kwa mume wake ambao ni kaka yetu Tryphon eh, dada yetu me-sponsor pamoja na kaka yetu Hartman Berlin Napenda kutoa shukrani kwa madaktari wa Rufaa Mbea Mdaktari wa jakaya Kikwete, Taasisi ya Moyo. Mdaktari wa kitengo cha figo, Hospitali ya Taifa Muhimbili. wauguzi manesi wote Hospitali Rufaa Mbea mpaka Hospitali ya Taifa Muhimbili waliohudumia mpaka kifo chake. Juzi. Tunashukuru majirani. Hapa Dar es kule kwetu salasala kwa ujumla wao. Na pia tunashukuru Dar es yote na maeneo mengine mmetufariji mpaka leo tunapoenda nyumbani. Timotheo wa pili mstari wa tumetawapili saba inasema nimevipiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeumaliza imani nimeilinda mama yetu desideria amepigana vita vizuri na mwendo ameomaliza na imani ameilinda Kumziko la milele umpe bwana pumzike kwa amani bwana alitoa na bwana ametoa asante esto